අක්කුල සෙට් එකේ 10 ලක්ක සෙට් එක දෙලිවර්ලා ආයෙ ගහලා තිබ්බා බෑග් විතර මෙතන තියෙනවා මම එතකොටත් කාර් ගේමු වරුසෙක ඇති ආයෙ දෙල්ලේ වුණා ඊට පස්සේ 10 ඩි විතර ආයෙ ගහලා තිබ්බා පවසන 6යි ගානකට හරිද ඊට පස්සේ ආයෙ සැරින් සැරේ කියලා වුණනද මේක? ටැංකිය වල තියෙනවා. හරිද? මම පෙන්නන්න කොහොමද? පොලිසිය මහත්තුරු ගැලලා ටැංකිය වල ටැල් ඇදලා ගහන්න ඉස්සරලා හරි ඉදර වැඩේ කරනවා තමුසලා. අතක තියා ගන්නවා මේ හැම මිනිස්සෙම අසරරලා ඉන්නේ මෙතන. මෙතන හැම මිනිස්සෙම වැඩේ යන මිනිස්සු ඉන්නේ. හරිද? ඒ හින්දා තමුසලත් මේ අවස්ථාවේදී මෙතනින් මෙහෙම ආයුධලා මේවා. ඒවා කියලා ආයුධලා. එල ගන්න ඕයි. මේ වෙලාවෙන් මේ මිසු වරන් කරලා ඇස්ති වෙදී අරේ මහයෝ වුරන් කරන රඩේ ඉන්නේ උ. තමුසලත් පස්සේ අපි දැන් එනවා අදින් පස්සේ හැමදාම. අපි දැන් දැන් සඩුත් මොර කරන්නේ අරද පොඩි මිනිස්සුත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්නේ අපි කැමති ඔයත් මං වගේම මිනිස්සු එන්නේ. අපි කියන්නේ බා ප්‍රජාණ්ඩක් පියා ඒ අදාළ විදියට. අපි කියන්නේ නැහැ රාජ්‍ය අපි කියන්නේ නැහැ පොලිසියට දෙන්න එපා අපි කියන්නේ නැහැ හොස්පිටල් වල දෙන්න වේවා වෙන කරන්න ඕන. මේ මිනිස්සු දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට කරන්න බැරි නම් ආවට කියන්න. අපි එක ඇවිල්ලා මේ පොලිසිය මහතුරුත්තේ කතා කරලා තම නාමුලි සෙදෙන්ඩා නාමුලි සෙදෙන්ඩා නෑ නාමුලි සාරය අයිසගයි අපිට තෝණ දිබ්බයිලා මේ සෙට් එක මා ද? මම මේක දැන් 12 අයියේ මේ දැන් ඔයාලා ඊයලා 12 න් පස්සේ කොහම තෙල් ගැහුවේ මේ මේ පෙට්‍රල් ඇහිල ඉවරලා ගියාවි නාවල වලක සැට්ටේ කව මිනිස් දෙන්න තුන්දෙනෙක් අරන් යන්නද වඩා විනාඩි පහක් දෙනවා ඔයා ද දැන් තියනවනේ ටීසල්ලමේ පෙට්‍රල් අපි යන්නේ ඔව් මේ ටනම් මංගල ඔය එක්ක යන්න. මම යන්නේ මංගියවද? ඔය මෙයා හිටියේ මල්ලියව හිටියේ. එයා තමයි තියෙන්නේ. මං හතර පාරක් ආවා මහත් ඉන්නවා. තාරු පුදුමද? දැන් ඊයේ තෙල් නැ කිව්වා. අපි හතර පාරක් ආවා හරි? උදේ ඉඳන් ආවපු හතර පාරක් තෙල් නැ සරින් සරින් තෙල් ගහලා දීපන්. ඊළඟ 12න් පස්සේ වාහන කියලා ගහලා දීපන්. කොහමද මේ වෙන්නේ? මේ කොහමද වෙන්නේ? පොලිසිය අන්න හර්මෝණාද රෝහල ලඟින් ගලට කවන්න නේද? ඒ වාහනේ හට නැති තෙල් උණන්නේ? ඒ කොහොමද වෙන්නේ? දැන් මේ ටැංකියේ තෙල් දිනවනේ කියන්නේ. හ්ම්? ඉතින් අපි මහත්තයා දැන් බලන්න කොහොමද අපි ඔක්කොම මේ වැඩ අපි මේ ආතල් එකට අපි කවදාවත් පොලිස් ජීප් එකක් ඇවිල්ලා නතර කරලා තෙල් ගහද මිනිස්සු කෑ ගහන්නේ නැහැ නේද? එද මෙදෙන්දව ගෙන්නන්න ඔය ඔයා ඩියුටි එක කරන්නේ මෙතන තේ නැහැ කියලා ඔයගොල්ලෝත් යන විදිය අපි ගියා අපි මම වාහන අතන්ඩාවට පස්සේ මම දෙපාරක් ආවා මල්ලියේ ඊයේ දෙල්ල ඇවිල්ලා නේද ගහලා තියෙන බලන්න මොකද්ද මරත් ඊයේ දවල් නෑ කිව්වද සරහා ගෑවුවා ආම් රාදලා පස්සේ ආය ඒතර ඔවාසිමත් කිව්වට පස්සුත් ගලා අර සිරා අර ආයෙකද මාත් එක්ක පොරොන්දු අරගෙන යන්නේ. නැත්නම් කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? මට දුක මොකුත් නැමේ. මගේ වාහනේ නතර වෙලා හතර පාරක් ඇවිල්ලා ඇහුවා මම. හතර පාරම නැහැ කිව්වා. කමන්නේ. ඔක්කොටම කරදරේ කියලා ඉවසගෙන හිටියා. හරිද? අයියා ලක්‍රූස් එක ගාවෙච්ච දෙහන්නක මගේ වාහනේ නතර වෙලා මිනිස්සු ඔක්කොම මේ මේ කරන්ට් එක ගහලා මෙයා කරලා ස්ටාර්ට් කළා දුන්නු. ඔහොමයන්ක කොනකට හතර උන. ඒක කමන්නේ ඉවරයිනේ. ඒතර නමේර මෙතන දෙනවා තුමේ. ආයෙ මෙතෙන් දෙව්වා. දැන් නෑ කිව්වා තෙල්. ඊරෑ නෑ කිව්දලා නමේර දුන්නා. උදේ. ආයෙ උව ආහනේ. අතනදලා මග දුරක් ගිහිල්ලා එම කරන්නේ පාගියන්නේ අපිට දැන් දැනගෙන තියෙන පොලිසියට කියන්නේ නේ මම කිව්වා ඒක තමයි මේ කතාව ලබලා වැඩ කරන අපි මේ පොලිස් මුලින්නේ කියලා වෙන එකක් නෑ අපේ මනුස්සකම නෑ නෑ මේක තමයි මනුස්සකම ආරක්ෂා කරනවා ඕනේ ඒ තව නෝර්මලි ඔව් අදාහරන නෝන උඹලා අපිට අපි උඹලා අපි කරලා ඉන්නේ හරි තියාගන්න හරිද කරන්නේ උඹලාට අපි එකක් තවම මම අද උදේ ආවෙ දැන් මෙතනත් මේ ඉඳගෙන ඉන්නේ ආයි ඒක තමයි ලකුක සෙට් එකේ නම ඒකේ උඩෙන් යනවා එතකොට රෝහල් වෛද්‍යවරු දෙන දෙයක් නේද ඔව් ඔව් ඒකනිකමනේ ගෝ ගෝ ආදි සංග්‍රහේ ඔව් ඒකනිකා මිදිසුන්ට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නම් මම කියලා 250ක ඉතුරු කරගෙන ඒක ඒක සරි යුතුකමනේ ඒක නේද ඒ සාමාන්‍ය දෙයක් නේ කියලා. එහෙමයි. නෑ නෑ මං ගහන්නේ. ඔතන මාමේ. ඔය පොලිස්. ඔය ගණාවක් කරා හරි. මං දෙවි වෙනකම් පාරේ ඉන්න මිනිහෙක්. සර් 19න් පස්සේ ගහවෙන්නේ නැහැ කියලාද? ගමන් නැති. මම දොලහයි සවා අපි දැන් මම 12න් පස්සේ මට ගහපු කඩිකේ ලහුත් දෙන්න පුළුවන් ඕන. එහෙම තමයි ඒක මම දන්නේ. ඇයි සර් එහෙම කරන්නේ? නැති දැන් ඔබතුමාට කරලා තියෙනවා නේද? දරිද්‍ර කියලා ඔබතුමාට වෙන් කරපු සංගීතයෙන් අරන්නේ දැන් පොඩ්ඩක් දුප්පත් මිනිස්සු ගැස්සෙන්නේ. මම මම ඒක සාධාරණ කරගන්න උත් උගමනේ. ඒක ගියුතුගමනේ. ඒක એટલે ඒ කියන්නේ ඊට 10ක් තියාගන්නේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා වලට. ඔව්. නමුත් මිනිස්සු මිසන ඉන්න විදිහට මම වනු මගේ ප්‍රමාණයම මම තීරණ මිනිස්සු ටිකකට මට බලන්න. ඔයාලත් 5000 සල්ු සර් සර්ට වෙන්කලියප සංජිතේ මියුසික් එක අනුකම්පා කළානේ එතකොටත් මෙයාලා මොකද ඒත් කිව්වේ ඒක නැහැ කියලාද දැන් නැහැ නැහැ කියන්නේ මොකද ඔව් ප්‍රමාණයේ වුණාම ඒකලත් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ මොකද මෙය කොහමද ආවෙ 12ක් වලින් මේක දැන් සෙට් එකේ දැන් ඒකට අත්‍යවශ්‍ය ටිකාරට දෙන්න නැති වෙන්න බෑ ඔව් සර අපිට මේවා අරලා බදින් මෙතන මෙතන වෙන්නේ අවසාන අවසාන පී පොලිසියයි අතර මෙයාලා ගත්තනේ මේ අතර බලන් ඉන්නේ ඒක ඒකදෝම කියන්නේ මේ බලන රාජකාරියකට ගලකේ ගහලා කොයි වඩේ මිස අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැක ගන්න පොලිසිය මාහෂික සිවිල් ක්‍රීඩක ගැහුවොත් අපිට ප්‍රශ්නයක් කොකට කිවන්නේ අයියා මෙහෙමයි මම මම මම මම ගල ගන්නවානේ මමත් අයියා මේ නිකන් මිනිස්සු එක්ක නෙමෙයි අයිය මමත් මේ ආර්දී විද්‍යාලෙම උදඩට ගන්නෙක් නේද හරිද මම අහන්නේ මේ ඔය සි ඒ ඒ ඒ සංචිතන ගහලා දීලා තිබන්නේ මේ මනුස්සකමඩනේ ඔබතුමා කියන්නේ දැන් මේ ආරක්ෂක අංශරි මොනව හරි වෙන් කළා අමතරව අය පෙට්‍රල් බලන්න ඇයි අද ඉතින් අයියා මොකද අයියා ක්‍රමේ ඒක බලන්න ඕන වෙන්නේ කොහොමද නෑ නෑ ඔයාලේ ප්‍රමාණයක් තියලා ඉතුරු ටික මිනිසුන්ට අර ඌරේ අර ඌරේ අම්තරක් කියන ඔයාලා දාන ඒක ලීටර් දාන්න නෑ එහෙම එහෙම ගිඩෙන්ව රිසුව කරනකොට එකපාරටම ඒකේ තොරාරේ දැක්කත් නැන්ද 9000ක් දෙනවා. දැන් ඔයයි මාත් දැන් ඉන්නේ ඉන්න. ඔව්. ඒකත් වෙන නෑ නේද? කට් කඩන්න නෑ. ඔව්. මේකෙත් නේද දැන් පිළිස්සාවක් ලෝකේ ඉන්නවා. ඔව්. ඒකට ගන්න මොනවද කට් කයින්වා. උඩක් ඒලාඩ කොට කිසු කරන්න එපා. පොලිසියට වාහතුම් දෙන්න ඕන අපි එහෙම කවද දෙවන් කියලා නෑනේ. අපි ඔසලක් දෙන්න. ඔව්. පොඩි සේ ඉෂුව මෙතන ඉන්න කට්ටිය කවුරු හරි ඉන්නොත් දඩබඩ ගාලා පයින්නවා. අනේ බලන්න මෙතනම නැහැ නේද? මම ඔය ටැංකියක් දෙන්න. මේ වලසු මම එයමනේ දන්නෝන්. ඒතරෙන් දැන් ඒ කූරට වඩා වැඩියි තියෙන්න බෑනේ ඒ ගන්නට වඩා. එහෙමයි නේද? අරු වැඩියි කියන ප්‍රමාණය ප්‍රමාණයක් කියලා දෙයක් නෑ. ඊට මේක දෙහෙම නෑ. යක් අයියා বাস ගන්න야 තමයි සම්බත්. ඔයාලා මුත්කියව නෙමෙයි. ඉයරා 12ක් පස්සේ නෑ යන්නේ. කාඩාරි 2කට කටිය. එකක් පස්සේ. කමෙන් කන්නේ දෙයියන්නේ නෑ ඉන්න. මේ ම ෙල්ලි ද වි මන්තුර මයි මතු ෙල්ි ෑන් යික ර ට ෙල්ල ට ැති ල් බැද කොහොමද යාරු උනන්නේ දැන්? ඉන්න බෑනේ. දැන් නෑ තියාගන්න. ඉදරට එක බදලා දුන්නා නම් අතේ පාස් 200 ට ටික ටික ගාන. එන්න බෑ. මේ මහතුරු මෙතන ඉන්න මේ කන්ට්‍රෝල් කරගෙන පාර වැහුවා. අපේ මිනිස්සු ලොක්් නමේ මනිසනමේ තෙට ඇන් එබ මේ මිනිසුන් මාරාවයක කිිලිවල. අරි සමාර ආගෙ කෙනෙක් හරි දෙන්නේ කි මොකද රවණු ගෝල් දෙන්න ඕන ඔව් හරි ඒකනේ ආරක්ෂක අංශකින් පටන් ගත්ත වාහන පෙළකටද ගන්න පටන් අර දිගටම ඉයරා මං අහන්නේ ඔය ඒකනේ ලිප් එක මරාදලෙන් passe apihan. වාරුනේ දීමත්තර මෙහෙටම මම වෙලා මේ මැදක ඇයි නෑ මෙන්න මෙතෙන්ට තිබ්බහම තම ආර්ථික අංශවලට වින් වෙනේ. නාලාරා ඔය ලංගෙඩේලා ඉඳගොට නාවගෙන දේ ගන්න මේක තියෙන තනගන්න කට්ටිය අපිට නෑ බලා ගන්න මේක තමයි ලකුණ අහන්න ඇයි අයිය ඔව් ඈ මෙච්චර මේ අර ඉර දිහා දානවා ඉවරනකෝ. ඕක ඇදි කර ගන්නකො. ඒතර ප්‍රශ්න නැහැ නේද? ඒක තමයි. සම කියනකොට ඔය ඔක්කොනයි නේ කියතියනද ඔක්කොම දරස්තුනයි පදල්තුනයි චාට් එක ගේන්න ගොයිය තමයි දාන්න බුදුන් දාන්න කට ඇතුල ජීව බං මෙතන තියව තියෙනවා නෑ රවණන් හොනද ගන්න බලපෑත්තේ තියෙනවා තුන්සියක් විතර පේනවා එන්නේ නැහැ. 1500. 1500. 1500. 600. 500. හරියට කියන්න. හා තමයි මෙහෙමයි. 600. 1500ක් තියනකොට. අපිට එපා. තවත් 100ක් දෙන්නේ මේ මහතුරුන්ට රාජ්‍යංශයේ කට්ටියට දැන් සමන්නේ කමන්නේ නෑනේ මේකත් නෑ ඒ වගේ අපි දැන් නැද්ද දවස් තුනකට එන්නේ නැත්නම් ඒකනේ ඔය බුදුමාලාවට ආයේ අපි දැන් නැහැ කොහමද අයියා අය එන අපි ඔක්කොම කට් එකම ඔක්කොම නැහැ දෙන්නේ අපි ඔක්කොම කම ඊට පස්සේ අපි 500ක් ගන්න කිව්වේ 500 හරි 100ක් නයිදා හරිද නයි මොකද නෝ ලොට්පක් වාදන්නේ කිසිම හරි දන්න නැහැ නේ मैंනි वීडिෝ ඔබට දින පතා නැරමී විට වශ්‍යනම් ඔබේ චංගම දුරකතනයට මෙවැනි වීඩියෝ නේතර ගෙන්වාග නිමට වශ්‍යනම්. උදුරට නි्यවස් අපේ YouTube නාලිකා විදකුණු පසන් තියනෙ සප්‍රाइයි එක ඔබලා බෙල් සලකට සක්‍රිය කරගත්තා හම ඔබට අවස්ථාව උදාවෙනවා. එනම් මත ඇතුව විීඩියෝ නරඹල අවසාන සප්‍රයි බටන්ෙ එක බලා බෙල් සලකුණ බල ලයි කරලා යන්න. අයිදවස කහමමු මෙවැනි විडියෝකි ම හිදි කරන කමාර.